Hustota je důležitá charakteristika každé látky. Říká nám vztah mezi objemem a hmotností. Budeme tedy na to potřebovat váhu a odměrný válec. Ale víš o tom, že dneska se máme bavit o hustotě planet? K tomu se dostaneme. To chceš tu planetu nejdřív vážit na obrovské váze a pak ji strkat do obrovského odměrného válce? Mnohem lépe. Půjdeme na to matematikou. Tento vzorec, který každý zná ze školy, nám říká, že hustota je poměr mezi hmotností a objemem. Není to nic složitého, každý zná vtip s peří a železa. Hmotnost mají stejnou, ale zásadně rozdílný mají objem, no a tedy i hustotu. A není vzhůru do vesmíru a k planetám. Co kdybychom si do toho vzorce, místo hmotnostního objemu, dosadili hmotnost a objem nějaké planety? Údaje najdeme v astronomických tabulkách. Co když to nechci počítat? Tak dobře, tady jste chmány, naštěstí všechno rádi děláme ručně. Tady máme krychličky. Každá z nich představuje hustotu jedné planety. My už teďka víme, že když mají stejný objem, tak musí mít rozdílnou hmotnost. Zkus je se seřadit od té s nejmenší hustotou po tu nejhustší. Schválně, jestli se ti to na poprvé povede. A ještě ti poradím, protože některé krychličky mají velice podobnou hustotu, tedy jejich hmotnost, můžeš si je porovnat na váze. Bylo to náročnější, než myslel, ale zvládl jsem to na první pokus. Přetěším na léto, až budu porovnávat svoji hustotu s hustotou vody. Myslíš plavání? Nejen to. Jedu i na vodu, takže můžu porovnávat i loď. Lodě jsou z pohledu hustoty zajímavé. Jejich hustota je vyšší než je hustota vody a přestupují. Ty největší lodě jsou přitom z ocely. Protože u lodí je důležitá průměrná hustota, stejně jako u planet, protože jsou to tělesa složené z různých materiálů. Pokud je těleso, u kterého určujeme jeho hustotu složené z více různých látek, musíme vzít v potaz, že každá látka má jinou hustotu a ne všechny látky jsou v daném tělese stejně zastoupeny. Průměrná hustota je tedy celková hmotnost dělená celkovým objemem tělesa. Pokud si to vstáhneme k planetám, ty jsou tvořeny plynnými, kapalnými i pevnými látkami o různých hustotách. A každá planeta má jiné zastoupení daných látek. Takový plynní obři, jako třeba Jupiter, mají mnohem větší podíl plynů než třeba naše Země. A proto má Země větší hustotu než Jupiter. Přesně tak, průměrná hustota lodi je totiž nižší než je hustota vody. Proto plavou. Fyzika v praxi.